But you keep me on read oh, oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate I like can blue انا اطلع كثيرا سباب الرفض اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين أنا يا وردي يا يا يا يا وردي صحه حسابك اللي من رصيد واحد واحد مجاني ومعك ايوه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كثير بيقولوا يا مستر الفلوس الذي حتوصل لك من المتبرعين شلها ونزل حديده واشتري مولدات. لكل حال ول ولع الحديده كلها. اشتري يا مستر مراوح مكيفات برد الحديده كلها ولا تنسى حدا. حدا يا مستر بيموتوا من الحماس. ضروري اشتري لهم مراوح اشتري لهم مكيفات ولا تنسى حضرموت. حضرموت ما فيها من الف مهارات. ضروري التليفون الكبار وتقول وانت من ولكن سيكون هذا مساء الخلق هذا عادي عادي. المشكله انا قصدك من الشريحه ما جابوش. شريحه شريحه شريحه على الحكومه صار والشعب خرجوا. والشعب مسادي. خرجوا شغل انا ما بنفحكش عليهم لانه خرجوا صروا ان شاء الله ان شاء الله يعني, يصول يعني يصول عادل. ولكن ماذا اصلا نزالات استشعار نعم، أنا أشاهد أن الشركة في الشركة في المحبب احمد قال سبعة قال وغير هذا بعد خمسة سبعة وخمسة وخمسة وخمسة وخمسة لا تأخذه سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا به يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أنت حيبا إنسان الله وَسِعَ طيب. كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ والأرض. وَلَا, ولا يَؤْدُوا إِلْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومناه اول سنه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن مشكله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 كم قديمه عليه السله هذه هذا حتى جديد ويسالك بالبيانات هذا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 مم. مم. أربعة. مم. سبعه مم. مم. مم. مم. مم. سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه سبعه يا شباب انا شباب أيوة أيوة. أنا لقد بنفس الوقت من ما يهديك من قبل ما ما من ما يهديك من قبل ما يهديك من قبل ما ما ما ولكن يجب السم اوتوماتيك ان طبيعي وجرب تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان هذا الساعة تتعلموا ان تتعلموا ان هذا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ابو كام؟ تمام. من حقهم كان، من وقالت للتعلم انك تتعلم طب على <سياريخ> أربعة، ما أدري سبعة، سبعة، سبعة، سبعة، أربعة، ها معاك بهنيت وصيف جاهز يا احمد إيه؟ فعلنا اشتغلت مش اشتغلوا على نكون الله الو يا شباب أهلاً، هلا بقى هلا آه ها ها، مو بوش ها، بوش مو بوش مو بوش مو بوش مو بوش الله. Debido a la cuenta, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la وكمان كمان يعني في هذه هذه كانت دوره ترجمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yeah. السلام عليكم الله، الله، موسيقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حكي <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> صح أنت تلقى أصف أصف في يا أخي سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد اربعة تسعة واحد واحد خمسة سبعة اربعة واحد صفر تنظيم تنظيم تنظيم تنظيم تنظيم تنظيم تنظيم أي عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك عليك سلام عليك سلام أحمر. ريلاكس ها في واحده ان تستطيع ان تستطيع الصورة تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع دول هذا معك بس لا لا بس ما يلا لا سبع سبع سبع سبع سبع سبع ابو سبع سبع أبو سبع أبو سبع سبع سبع أبو سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع أنا يطلع لك بس ساعات ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت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 ماذا كان راجع؟ اذكر الحين الحنكه؟ هذا وات ما ما هو شيء ها حقي ما وصل عندك طيب الرقم الله حد على حدك مثلا على أنا أقول لك: أنا أقول لك: يا, عمام يا عمام سلام سلام صح، خلاص سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام الله. سلام سلام سلام سلام سلام لا لا لا لا بشارس الله ولا شوف لكم. لا واحد صاحبي. انهم صورة في تلمونة سابق. بفضل سبعة حقا واحد. صبعتين. صهر صهر صهر صهر صهر صهر صهر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 ونحطه في نفس الله مو الله مو مو مو مو الله مو مو مو مو مو بعدين مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو ما يعني ما تعمل بيه. تخريج عن طبعة الأصل. الشعب كله طبعاً شو عندي عن كله. يبقى الأصل هي؟ <تضغطة> <مشلو صحيح>. <تصفيق> يبقى <السعادة> ما الأصل <تصفيق> هو يصورها عن البرنامج حق الشركة على طول بالنسبة <تصفيق> من بعد أنا الحين من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 الشغل خلاص الله ولقى المحققين الاطلاق هذا الفاحص انت دبل في و... معك اول ما تتوقف هذه ركب هذه الثاني هسه ها يقول لك عاد ما السوس بس بيرسل بعدين مالسل. خلاك تمام قاقل تمام هو ابو عبد الله سابقا خلاك تمام مبارك هذا الحين لما توقف هذه تركب الشيء ليه يا اخي لما توقف هذه يعني قد اشتغلت خلاص انتهي هذا خلاص كيف تركبها هذا ما اشتغلت ما فهمت الاف دبل الرقم دبل الشقطه شريحه الصلاة على سيدنا سجلت موجهه ممكنه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 خلاص خلاص بسام يا اخي اهلا بس انت يا اخي اهلا بس انت يا اخي خلوه يكمل عمله يا بنفسه اهلا بس انت اول ما يوصلين أول ما ما أنا لوس جاهز ما كانت تدعم سابقا ليش ما من ما شريعة.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 خلاص الطابة الماقد طبيعي ما قد على ما خلاص. هذا ها؟ نعم كم دقيقة والله يعني وين هذا؟ أنا بيرسلها يا أخي ما فيش نت عنده يا أخي سلّي على النبي يا أخي إذا خلاص قد الشريحة خذ الشريحة معك خلاص على استودوسلة يعني 10 دقايق هذاء. والله. مطير. والله ناس. فهمك ما قدر. أنا بقدر جراحة عمل حاجة. أبو عبد الله. الذاكره الداخليه الله. عبد الله. المستخدم مدري موال بافيت سعي ولكن يعني مستقبل هذا مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل واخ <muchos> نعم، نعم، نعم، شو هو الشغل على الموضوع هذا ما انا بدي اشتغل على بس في دي بس نفس الواتصال هنا جاهز حاجة الشريحة الشريحة الشريحة حط لك في <تصفيق> البيت، حط لك في البيت، حط لك في البيت، حط لك في البيت، حط لك في البيت، حط was the jurisdiction of the the company the costs in the in the الرسالة قال هذا الان. الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت وجه المكان الذي نشرت هذا المكان الذي هنا هذا المكان الذي نشرت ايوه المكان لا ما هذا لا ما أنا صح. يعني ما تستخدم هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك سبعة شهور هناك اشتريت التلفون جاني من يكون هناك ما أحمد: أحمد: أحمد: أحمد: أحمد: أحمد: شاء الله, إن شاء الله <تزرق> يا جديد أطلعك <تزرق> ابو شلون؟ طب تو سمي الدكتور اقول كلهم ها ابو هذا شيء هذا الله لا يعني بقى شغله اباوي هون ما والله انت بتعرف انت شنو سلام عليكم دكتور تمام نمبر دي ايه تمام بس نتر الحاره انت لا هو هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس عندما بعجى حبي، هذا الباقي هقول له نت الحالة. هقول هقول نت ولا له باقي. الباقي يعني مزايا نت اتصال ولا نت صافي؟ أيوة نت صافي أيوة هنشيل الناس يقول. معك على المعيشة صيجمها. معك الله المعجب. لما كنت معك ناس تقول مطلب باقي فقط. ما تحتاجش من قصيد. ماذا بقى النت؟ في باقات من. ما عم؟ ما زيننا. توتل ثاني والله لو حاجة بيقرا الخلفي والله واذا الو شريحه ثانيه انذا انا تركيب شريحه مش, مش, مش تغير هذه تركب هذه يعني ما في, في <تسأل> نفس الوقت والله واي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 بس كابر لا كابر الذاكرة لا كابر لا كابر لا كابر لما تركب ولا؟ شريحة لا كابر لا كابر لا لا صاغوا تقريباها <تصفيق> اذا انت شفت شريحه تركب نفس وفتحتها هو هذه مكان الذاكره كل نوع شريحه و هذا هذا شريحه موبايل رقم ثاني شريحه انا شريحه مع التخزين الداخلي هذا قصصا كبير كفي معك هنا من العشية قلنا هنا. ماش حين من فوق هاي تكلم من تحت فريق من فوق. ولا ما تقطع من فوق ولا من تقطع. هذا لما تقطع تقطع. قد حاولنا من جانبه. يا لكن حاجة حاجة